موسيقى <تصفيق> <تصفيق> ويلا لينا الحور السن مانير وانا أركض غرام وضاني ترنت جمرة ونقتان قمرتي تلاسي زوديه ويور وردا دي توقيتاتا نفدر، افذر نفتوا داغوري فردو شتوت لوطان الناس ما غيني نكرز غيمين يخفينو غير ما انا راه ننتضرو السه غير غديت سمعني متاو نكيم ترايد ابريد راه رياض ابريد نجلانا ارداخ الصدى غير اثر الصد ارداخ السه صاب نور